مرحبا واهلين مليون يا جمع الحضور. انتم اصحاب الوفا والمحبه من عصور. مرحبا يا كل من شرف الحفله وجانا. قالها مقبول واولاد عامر جنبنا. مرحبا واهلين مليون يا جمع الحضور. أنتم اصحاب الوفا والمحبه من عصور مرحبا يا كل من شرف الحفله وجانا I'm you انتم اصحاب الوفا والمحبه من عصور اشتركوا <laughs> دبل كلام صالح وعك الله واحمد وسلطان يا سلام يا عويضه دتهم عوي ظهر رجال نكمل يا ابو اسماعيل لو ما غالي ما نحصل في مبروك الفرح وانت غالي عندنا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا